Vi skal se på hvordan teknologi kan hjelpe samarbeidet i denne modulen. Ett annet område vi ska jobbe med i denne modulen er metakognisjon, altså læring om hvordan du selv lærer. Selve modulen har vi bygd opp knyttet til tre oppgaver. Oppgave 1 har vi kalt for interaktiv skjerm. Her skal du lage et interaktivt undervisningsopplegg der du forklarer elevene hvordan de skal jobbe og svarene skal automatisk bli avslørt for eleven mens den jobber med innholdet i sitt eget tempo.